السلام عليكم متابعين الأعزاء في ظلمة الليل تلتف القلوب حول أنوار الصلاة مليئة بالرجاء لتنادي الإله فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وطوبى لمن جأر بالليل وبكى إلى الله بالأسحار يناجي ربه ويطلب الجنان أسأل الله لي ولك ضوءا في ظلمه وركعة في صحة ودمعة في خشية فمغفرة فجنة ففردوسا فالليل جميل تسكنه الأسرار ففيه مناجات ودموع وصلاة بخشوع قلوب بريئة في جوف الليل إنها قلوب المتهجدين فصلاة التراويح من السنن النبوية التي اختص بها شهر رمضان الكريم وقيام رمضان جماعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستمر في تأديتها خشية أن تفرض على المسلمين فقد ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى الناس فأصبح الناس يتحدثون بذلك فكثر الناس فخرج عليهم الليلة الثانية فصلى فصلوا بصلاته فأصبحوا يتحدثون بذلك حتى كثر الناس. فخرج من الليلة الثالثة فصلى فصلوا بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فكثر الناس حتى عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم فطفق الناس يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عن ذلك فصلاة التراويح هي كأي صلاة تصلى ركعتين ركعتين يسلم فيها المصلي بين كل ركعتين وعددها بحسب جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة عشرون ركعة من دون ركعتي الشفع وركعة الوتر وهو المعمول به في بلاد الحرمين الشريفين والذي كان يصليه عمر بن الخطاب بالناس فعن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة يقومون بالمئتين وكانوا يتوكأون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام فمر علي رضي الله عنه على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان فقال نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا وقال بعض العلماء المتاخرين من غير المذاهب الاربعه هي ثمان ركعات دون الشفع والوتر فعن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل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 ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها منفردا في بيته خوفا من ان تفرض على المسلمين والتزم صحابته بهذا الامر تيمنا به. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم ان المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين وفي أجره بغير حساب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان يجتهد فيهن ما لا يجتهد في غيرهن فإذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله فاتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه هذا والله تعالى أعلى وأعلم